ولا منڈا پیسے لیتا ہے ویڈیو بنوانے کے <laughs> بھائی چاند چلو بے تو نہیں چوکوں مت مزاق پہلے بھائی ہمارے با پیٹ, با پیٹ با میں کچھ کش... <laughs> شیر آ رہا ہے شیر <laughs> شعر آ رہا ہے شیر تو نہ ہو <laughs> السلام کیا اج ویڈیو چلو اج ویڈیو نا بہت مزے پہلے بھائی ہمارے پیٹ میں کچھ شے شیر سنا شاکر تو تاری ویڈیو دھی کراک تو ساری ویڈیو دھی کر سونی لگتی ہے روز دھی کر میںیرانا دنیا کا اج ویڈیو سٹارٹ کرا اگر کوئی گرائی چینل نوائ چینل کو سبسکرائب کر گے تو بےلاکن کو پڑتے بھوکا مرے شاپ کر لے اور گڈ نیوز دے مطلب ویڈ نیوز دے دیڈ نیوز اے ہے کہ رتو کی ساڑے کو بجلی کہنی یار کل بارہ سات بجے دی بجلی کی میرا خیال ہے حال ہی بھی ہاں बैड न्यूज कि यार सारे कोल घर बिजली कह नहीं बल्कि सौल नहीं पूरा पाकिस्तान बिजली कह नहीं बस क्या आखिए जो थोड़े को नहीं दस तो लाजमी हो क्योंकि पिंड ना कुछ अलग बंदे जी मैं मेरा मतलब उन्हें को प्लेटा लगे बिजली چلو سارے بہت مزاقان بھائی جان ویلا میسے نہیں لینا میں بنوائی دے پیسے کہہ لینا بھائی تصویر بناؤں ویڈیو بناؤ پیسے کہ گ یہ کہ بہلا منڈا صرف ان دی انحت ہی دی محنت ہی اور صرف پرمیشن کے لئے پیسے بس باقی ویڈیو بنوائی دے تصویریں مطلب نے پیسے نہیں سارا جھوٹ بس باقی سارے بندے تو پتہ ہے ل... لائک ویوز واسطے کیا کیا گالیاں کرانا ہوں یار بہلا منڈا واقعی پیسے کین دیاں کرانا ویڈیو اینڈ امید کرا تب ویڈیو اچھی لگی اسی. اگر ساری ویڈیو اچھی لگی سارے چینل ضرور سبسکرائب کرو سو oh, سو ان شاء اللہ نمیو دن تک چلی اللہ